Це байрактар. Папугу сюди принесли бійці Збройних сил України. Робітники зоопарку розповідають, що у цьому віці стать птиці не визначити. Але все одно папуга-ара буде байрактаром. Потихоньку заклибатизувався і в принципі нормально себе почувають в наших условиях. І от ми його з'єдемо з волосом, з для гібридлемаром. І тепер я там додаю доволі таки спокійно себе Спокійно себе почуває і пара бородатих агам. Рептилії сюди потрапили від різних господарів. Ось, дивіться, ось це наш мусик, сімець. Ось гріць. Ось мусика, це сімечка. Ось я вам посаджу, щоб була красиві, видніє. Ось це пара, мусик і мусик. Видіте, розв'язуються. В кількох метрах від самця бородатої агами гріється під лампою питон-альбінос. Бородатоя агама і нюсик, і тигровий питон принесли одні хазяєва. Ось оба тигровий тігровий питон ручно, і нюсик-бородатоя агама теж ручні. Нюсик, кстати, у нас предпочитає кушати з рук краще, ніж з тарілки. В тераріумі також з'явилась молочна каліфорнійська змія. Вона тропічна, мешкає в Мексиці, в Центральній Америці. ...у вологих лісах. Харчується вона дрібними гризунами, маленькими пташками, пашиними яйцями. Вона не отруйна. Попри військову агресію, зоопарк продовжує функціонувати. Про обміни тваринами в межах країни... ...розповідає заступник директора зоопарку Юрій Кириченко. «Ми помінялись з трьома зоопарками України, віддали наших тварин і отримали життя. В От нас в'їхали... Рысь, сервал, кінкажу, це таке генно дуже цікаве. А приїхали, раніше приїхали гавайські казарки і могилани Гусі, а от зараз приїхали канадські казарки, галащокій казарки. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини, Миколаїв.